Terifiant el este criminalul care i-a ucis Zoe aici, cei doi copii. Ce făcuse înainte? Un bărbat din bra subliniere OV, suspectat ce subliniere i-a ucis soția, sublinierei copiii, o fată, sublinierei un băiat, de 13-18 ani, este cercetat de polițiști, subliniere T. Fapta a fost comis un timp ce victimele dormeau, iar autorul s-a predat apoi la poliție? Potrivit reprezentanților parchetului de pe lângă Tribunalul pentru Minori, sublinierei Familie Bra, subunieră ov, amiaz, bărbatul, în vârstă de 43 de ani, s-a predat la poliție, sublinierea i a povestit ce s-a întâmplat. El a spus ce sublinieră i-a omorât Socia, sublinieră i copiii în timp ce dormeau, cu ajutorul unui cucit. Socia avea 42 de ani, iar copiii sunt o fată de 18 ani și si un băiat de 13 ani. Anchetatorii urmează să afle în prejurile exacte în care s-a produs fapta. Grupurile celor trei victime vor fi duse la moră pentru efectuarea necropsiei, subliniere, stabilirea cauzei decesului. Uciga subliniereul se numește subliniere, nume subliniere Teflorin Mircea Boliva. Este nescut în Suceava, la 6 aprilie 1974, subliniere, ilocuia locuia cu familia pe strada Stejarului, din gra subliniere ov. Nu exista deocamdată informații oficiale cu privire la modul în care s-a produs fapta, însă motivul ar fi o vizită recent la o menestire, unde ar fi avut o revelație, potrivit unor surse din anchet. În urma acestor revelații, Florin Mircea Buliga ar fi încercat inițial să se sinucid, însă s-a rezgândit, a subliniere teptat se adormsocia sublinierei cei doi copii, după care i-a ucis. Asta se pare ce este cronologia. El ar fi încercat să se sinucid înainte de a subliniere Iomorâso socia a sublinierei pe cei doi copii. Deocamdată nu se sublinie tie dacă acest tragic eveniment s-a produs în cursul nopții, urmează ca cei de la serviciul de medicin legal să stabilească acest lucru. În acest moment al anchetei alte informații nu pot fi date publicit Bărbatul este la audierii sublinierei cu certitudine va rămâne în arestul inspectoratului judecean de policie, a precizat Curtorul de cuvânt al inspectoratului de policie judecean, IPJ, bra OV, Gabriela Dinu. Se pare ce verbatul a fost luni la o menestire din localitatea Bras Ovea Ninca, pentru a se ruga. Mulți dintre locatarii blocului, care se întorceau de la serviciu Marci Dup, Amiazar, nu cunosc sub te-au foarte bine familia în cauză. Locul este unul nou, a fost dat în folosință în anul 2011 sub liniere, are 149 de locatari. Administratorul secerii unde se află apartamentul familiei a precizat trecei ce nimeni din loc nu a auzit zgomote suspecte. Din ce am vorbit sub liniere, eu cu vecinii familiei? Nimeni nu a auzit niciun fel de zgomote în apartament, nici în cursul nopții. Probabil anchetatorii vor afla de la berbat mai multe lucruri. Din ce sublinieră rătiu eu, era o familie lin sublinieră tii, care avea o afacere pe care o administrau împreună, a spus administratorul imobilului.